האתגר הפעם לא פשוט. עליכם לחשב את האינטגרל של cos5x חלקי e בחזקת sin5x dx. קצת מבלבל, אך נשתדל להתמכא בבעיה. נחשוב, האם גם הפעם נוכל לעזר בשיטת האינטגרציה באמצעות החלפת משתנים? ההצבא מתבקשת yu שווה ל-sin5x. במונה יש ביטוי שדומה, אך לא ממש זה אל הנגזרת DU, לנסה לוודא הנגזרת DU שווה ל חלקי DX, הנגזרת של U ביחס ל-X. נעזר בכלל השרשרת, הנגזרת של 5X היא 5, כפול הנגזרת של סינוס 5X ביחס ל וזה שווה לקוסינוס 5X. ובצורת הרשום הפורמלית של הנגזרת המשמשת אותנו לעצבה של, של uh, U באינטגרציה באמצעות החלפת משתנים, הנגזרת DU שווה ל-5 כפול קוסינוס 5X. אך זה אינו, הביטוי שמופיע באינטגרל המקורי מופיע רק 5 x dx. אופס, טעות, שכחנו להוסיף את ה-dx כאן. נגזרת u שווה ל-5 כפול cos5x dx. אם מחזור ונתבונן באינטגרל המקורי נמצא את cos5x dx, אך לא את 5 את הבעיה הזו נוכל לפתור את הביטוי כולו ב-5 ונחלק 5 חמישית כפול 5 שווה ל-1, כך לא משנים את התרגיל הזה מאפשר לנו לאתר, להציב באינטגרל, את u ואת הנגזרת שלו, du. הנגזרת du היא 5, נקיף אותה בקו כחול. 5 כפול קוס 5x dx. נוכל אם כן לרשום את כל הביטוי מחדש כך. בעצם לרשום את החמישית וסגול. הביטוי כולו שווה לחמישית. חמישית כפול האינטגרל של הביטוי שמוקף בקו כחול הוא DU. חלקי E בחזקת U. אך האינטגרל הלא מסוים הזה? נראה כאילו אנחנו רחוקים עדיין מפתרון. בשלב הזה, כפי שהביטוי רשום, לא נוכל לחשב את האינטגרל העלו המסוים. ננסה אם כן לרשום אותו בצורה אחרת. לרשום אותו מחדש כך, חמישית כפול האינטגרל של E בחזקת מינוס U כפול DU. מה שמתבקש עתה הוא לבצע הצבה נוספת. מאחר שכבר השתמשנו באות U, נבחר אות אחרת להצבה את W. תוכלו אפילו לעשות את זה בראש, אך למען הבהירות נרשום את ההצווה. למעשה זה היה עוזר לנו אילו הביטוי המעריכי הזה היה פשוט E בחזקת U. ננסה אם כן נרשום את בצורה אחרת. במקום U נציב את האות W. הזה, DW היא מינוס אחת. או אם נרשום, זאת בצורת הניסוח הפורמלית של הנגזרת, הנגזרת DW שווה ל-DU כפול מינוס 1, כלומר, ל-DU. ובכן, המעריך מינוס U של E הוא ה-W שלנו, אך היכן להסתתר את הנגזרת DW? אם נתבונן באינטגרל נראה את הביטוי DU, אך את מינוס DU. כדי לקבל מינוס DU נוכל להכפיל את הביטוי שבתוך האינטגרל במינוס 1. כמובן שבמקרה הזה יהיה אלינו להכפיל את הביטוי כולו במינוס 1, מינוס 1 כפול מינוס 1 שווה לפלוס 1, כך שערך האינטגרל לא משתנה. נקיף את המינוס בסוגריים כדי להדגיש זאת מינוס 1 כאן ומינוס 1 כאן. בצורת הרישום זו קל לראות שהביטוי הזה מינוס 1 כפול DU שווה למינוס DU ולמעשה הנגזרת DW. נוכל אם כן, נרשום את כל הביטוי מחדש. כל זה ישווה למינוס חמישית, נרשום זאת בצבע המתאים. כפול האינטגרל הלא מסוים של E בחזקת, ובמקום מינוס U נרשום W. ובכן E בחזקת W, ובמקום DU כפול מינוס אחרת, ומינוס DU נרשום DW. ההצבא הזאת מפשטת את העניינים במידה רבה, אנחנו יודעים מהו נתגרל הלא מסוים הזה במונחים של W. הביטוי כולו יהיה שווה ל-5 כפול E בחזקת W, ויכול להיות שיש עוד קרבוע כאן. נוסיף אם כן ועוד C. כל מה שנותר לנו לעשות עתה חזרה את X. אנחנו יודעים ש-W שווה ל-U, כך שנוכל לרשום, את הביטוי, שנוכל לרשום שהביטוי שקיבלנו שווה ל-5 כפול E בחזקת מינוס U. אנחנו מציבים מינוס U במקום W ועוד C. לא סיימנו את המלאכה. אנחנו יודעים ש-U שווה ל-5X. נוכל לרשום אם כן הביטוי שקיבלנו כך. מינוס חמישית כפול בחזקת מינוס u, כלומר מינוס סינוס x. ולזה עלינו להוסיף את c. תוכלו להגיע לפתרון בדרך יותר. באמצעות הצבא אחת בלבד. אך במקרה הזה, יהיה e הלכים לבצע את המהלך בעל פה, ולחשוב איך לטפל באינטגרל הלא מסוים של e בחזקת מינוס u. למעשה, אפשר לוותר על השלב הזה. השלב הזה של ההצבא, ולטפל ישירות בביטוי שבתוך האינטגרל, אפשר לרשום את האינטגרל המקורי מחדש בצורה אחרת. האינטגרל הלא מסוים של 5x חלקי e בחזקת sin 5x, dx שווה ל... לאינטגרל הלא מסוים של cos 5x כפול e בחזקת מינוס סינוס 5x כפול dx. אתה נוכל להציב את u במקום מינוס סינוס 5x. ואם u שווה למינוס סינוס 5x, הנגזרת d u תהיה שווה למינוס 5 כפול cos 5x. המינוס 5 לא מופיע באינטגרל אופס, שכחנו את ה-dx נוסיף אותו כפי שראינו נוכל להכפיל את הביטוי שבתוך האינטגרל במינוס 5 ואת כולו במינוס 5ית זה נוכל לפשט את האינטגרל ונקבל את הביטוי מינוס 5 כפול האינטגרל של הנגזרת u מופיעה כאן נרשום אותה בצבע אחר זה המינוס 5, נרשום על זאת כך, מינוס 5 כפול קוסינוס 5x dx. הביטוי הזה הוא du, לשני צדר העברים ונרשום אותו בסוף, כפול e בחזקת u. המעריך של i e הוא u, כפי שהגדרנו אותו הפעם, באופן זה באמצעות הצבא אחת בלבד. מגיעים ישירות לתוצאה רצויה, וברור מהו אינטגרל ההפוך של הביטוי הזה שקיבלנו. אתם מבינים כבר את הרעיון. כל זה שווה למינוס חמישית כפול i e בחזקת u ועוד c. נציב חזרת x מאחר ש-u שווה למינוס סינוס חמישה x. מינוס חמישית כפול i e בחזקת מינוס סינוס חמישה x ועוד c. ובזאת סיימנו. הדרך הזו מהירה ופשוטה יותר, ועם הזמן לעשות את החישוב בראש. כפי שראינו גם הדרך הראשונה שבה הצבנו את היו במקום סינוס חמישה איקס, מובילה אותנו לפתרון, אך היא אותנו לבצע הצבא נוספת. כך, כך הצלחנו לפתור את הבעיה.